نعم، نعم، أن سيد نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، كبير له تحليل وكان من العناصر الأساسية وهذه هي طريقة جديدة للمساءلة والمحاسبة والمواكبة والمتابعة والانتقاد كذلك كانت في في القسم الأول خرجنا في القسم مشيت درت واحدة جولة في التاريخ فكرت بال يعني النشأة، كيفاش عاش واحد المراحل ديال الأزمة، كيفاش واجه، وكيفاش استطاع يكون حاضر في لحظات الأزمات، كملنا هادشي كلو، جينا لحظة قسم واحد آخر الأخير، كنت على الانتخابات في حسيمة ومكناس، ولما كنت على الانتخابات في حسيمة ومكناس، ما معنيش فيها المغاربة كاملين، معنيين فيها ديك الساكنة ديال مكناس والحسيمة. وقلت لهم إخوان يجب ان نسميهم من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا منافسين الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن من الممكن ان من في ان يكونوا في قضايا في كل واحد كيفاش كيشوف الأمور كيعجم من واحد الزاوية اللي هذا السبب التنظيمات لا تشبه بعضها كل حزب عندو نمط ديال الاشتغال ديالو، عندو المسار ديالو، عندو القناعات ديالو، كنا بحال بحال علاش غادي نديرو 40 فقط وقلنا اخترنا التجمع أسباب انتم الجزء الكبير وانتم تكتبوا الجزء الاخر في ختام هذا النقاش قلت قبل ما تظهر النتائج نتكلم على النتائج ديال الانتخابات ازيل كلامي بشكل دقيق والمصطلحات ديالي بشكل دقيق ما عدا من يوقع تقطع المونتاج كتعطيها شي حاجه اخرى كانوا الإخوان كانوا كيتابعوا النتائج في الحسيمة في تناس وصلت 4 5 ل 20 بدأوا لي بوست كيتابعوا في كذا لكن ما ظهرت النتائج وجات ما هي الأولى أخي الناسي بطهر وطهري وجدت الكنيس الأخت صوفيا الطاهرية الأولى وربحنا النتائج وتعطي إخوان رباتهم رادين لكي سوفوا لي بقصد مش تطقيك جات فضل الخضاء ترى الحلقة قطوة دابا بيقطوة نتكلم دروا قطوة دروا المونتاج وقالوا المغاربة فيما يتعلق بالهاشتاج ال كلكم تعرفينوا بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت كونية من أي مكان في العالم يمكنك تصدر تسيطر يمكن لك شي وتتكلم لكن داخل أرض الوطن داخل الحدود لا يقلقنا ولا يزعجنا اي مغربي داخل الوطن او خارج الوطن يحمل البطاقه الوطنيه المغربيه لا يزعجنا بملاحظاته كل من لم يحمل البطاقه الوطنيه المغربيه انا تطلب أصحاب المصدر ديال الأخ نوشي رحال أنا ضدهم لي مكيحملوش البطاقة الوطنية المغربية مشغولهمش فينا حنا كمغاربة وكيفاش غنشتغلو كمغاربة ؟ مشيو لقادو النظام ديالهم ولقادو الانتخابات ديالو وتكون نسبة المشاركة وصلة ل 50% وتصوت على الدستور ديالو 70% وهذوما جروا عرفتهم إلى مكتبتي من واجب تحفور كلاص واش اللي هو ماكش في التفاصيل انا عطيت اشاره عطيت اشاره للأسف تحركت واحد الآلة واش من الداخل واش من الخارج باقي شو بغيت نعرف اخوان ديالنا مغاربة من هنايا بحسن نية يكتوون بأسعار أو اورتي الأسعار. دخلو تيقع الحملة بشكل بريد، بريد، لكن هناك من عندو وكان وكنعاود نأكد الذين لا يحملون البطاقة الوطنية المغربية، عاوتاني باش ميقطعوش عاوتاني واحد الدار البيراقاي، حنا مكندخلوش في الشؤون ديال الآخرين، خرج الهاشتاك الأول... ال 8 درهم اعتقد و ناصونص 7 من بعد تحت منه اخنوش ديقار من يتكلم باللغة الفرنسيه لا اللغه العربيه واش الشعب المغربي ماشي انتاج مغربي ماشي انتاج مغربي في في اختتام الدورة في البرلمان التشريعية السابقة ديال الأولى كان عندي لقاء مع السي الهيسي في صحفي مقتدر في موقع مدار 21 وقلت ما مفصلش نحن في حالة حرب نحن في حالة حرب ماشي حرب بالأسلحة لكم حرب يتروّج عنها حرب يتروّج عنها الناس كيعلقوا المشجّز في شتى دلائل المغرب أي حاجة وقعت في المغرب أي حاجة وقعت في المغرب وأنا كنت أسف الأخ سيمون ليش أنت عندو الأخير لا ليش ما قلت شرارة الدولة اللي جمعت المغرب شعلت العافيه الأخير شيء مناطق كثيرة منا هم ماتوا وما جوا ليش جزء ما كيتخلص لحد المغرب لا يعلق فشله، كذلك عن المغرب كدولة، كمواطنات، كمواطنين بجميع الأطياف ديالنا السياسية، اللي متفق معنا واللي ما متفقش معنا. كاملين كان نتنافس في الساحة السياسية، نخاطب بعضنا البعض، نتجاوز الحدود في بعض اللحظات، لكن لما كتكون قايدة حرية كتقول لك خلصوا براسك يتوحدوا المغاربة كلهم مع القيادة حرية مع ومع الوطن ومع المغرب بدون نقاش